Aktivoituminen Itä-Euroopassa liittyy kansan laajempaan Kiinan ajamaan Belt and Road sur Tämän hankkeen tarkoitus on yhdistää Euroasian talousalue aina, aina Pekingistä, Itä-Eurooppaa kautta myös Suomeen ja, ja Englantiin. Siltä osin Kiinan läsnäolo Itä-Euroopassa on totta noin, osa Kiinan laajempaa suurvaltapyrkimystä. Olen samalla herättänyt huolta Euroopassa siihen nähden, että Euroopan instituutiot pelkää, että tämän läsnäolollaan Kiina hajauttaa, hajannuttaa Euroopan unionia ja Eurooppaa. No, toistaiseksi nyt näyttää siltä, että Kiinan taloudelliset sijoitukset, varsinaiset sijoitukset alueella on pieniä, eli siltä osin huolet on, on vähän turhia. Muuten voidaan sanoa, että Kiinan suurvaltapyrkimykset Euroopassa, tai sanotaan läntisessä maailmassa, niin sujuu kohtalaisen hyvin. Eli nykyiset ongelmat demokratioiden kanssa, oikeastaan lopunnistien kanssa, pelaa Kiinan pussiin. Se johtaa myös siihen, että Kiina on tuntunut viime aikoina olemaan yhä enemmän ja enemmän assertiivinen. Eli tuota noin, niin heidän ei välttämättä enää tarvitse pelata tuota, tällaisen niin läntisen liberaalin ää, politiikan tekemisen mukaan. Ja, ja tällainen näytelmä, mitä hän aikaisemmin tehnyt, niin näyttää nyt siltä olevan ohi.